Městská policie dnešního dne zahájila Velký dětský den, který už pořádáme po 12. A tak jako každý rok máme velkou radost, že účast je obrovská. Podle našich odhadů se tady pohybuje kolem třech tisíc dětí ze všech hradeckých, základních a mateřských škol. Oproti jiným letům jsme pro děti připravili i malé překvapení a to je armáda České republiky, která pro všechny děti, které jsou zrovna tady, připravila guláš a děti si budou moci ochutnat tak pravé vojenské jídlo. Dále k tady je k vidění horkovzdušný balon, který nám ovšem před chviličkou trošičku sfouknul, protože jsme se obávali velkého porybu větru, ale to neznamená, že znova nebude nafouknut a děti si dokonce mohou vlézt i do koše a svést se kousíček nahoru a dolů. Právě teď tu probíhají ukázky služební kinologie a služební sebeobrany a děti mají možnost podívat se, jak cvičí strážnici, ale samozřejmě jak cvičí i služební pes, který je vycvičen na to, aby zadržel pachatele. Ale za chviličku tu budou ukázky i z vojenské kinologie, která bude ukazovat, jak psi dokáže, dokáží vyhledávat, ať už se jedná o výbušninu a jinou nebezpečnou látku.